Учениця Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи інтернат джерело Мелані Чепурненко розповіла протягом трьох місяців на уроках праці та у вільний час шила маски власноруч та на швейній машинці. Началі була трудна, а когда вже постіпен. Спочатку було складно, а коли поступово навчилася, було вже легше. Я вирішила в цьому взяти участь, адже хочу приносити людям щастя. Також я хочу навчитися шити одяг. До пошиття бововняних масок долучилася й однокласниця Мелані. Лана Латипова хотіла допомогти... Я хотіла допомогти захистити від коронавірусу хворих дітей. Заступниця директора з виховної роботи комунального закладу «Запорізька» спеціальна загальноосвітня школи-інтернат «Джерело» Наталія Коршунова розповідає, діти та вчителі виготовляють маски на вперше. Взимку зробили майже 300 масок, сьогодні 180. У пошитті цієї партії взяли участь 15 вихованців школи-інтернату. В нашому закладі навчаються діти різних нозологій, серед них діти з порушенням слуху, це є вихованці з порушенням опорно-рухового апарату, синдромом Дауна та Декілька інших назологів карі та Запоріжжя співпрацюємо вже давно, товаришуємо давно. І коли звернулася ця громадська організація безпосередньо не до нас, а в мережі соціальних соціальних мережі Facebook, прочитали оголошення, зателефонували і запропонували їм особисто свою допомогу, тому що діти наші завжди відкликаються, відгукуються на такі добрі справи. У них є швейна справа, і вони вчаться так. Працювати гулкою, робити розкрой тканини, тому ці навики, навички вони такими навичками оволодівають на уроках праці. Волонтери благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» забрали маски й повезли їх до Запорізького регіонального птизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру. Доброго дня! Це Карітас Запоріжжя. Це вашим діткам. «Ух ти, красиві та веселі, таких у нас не було». В обласному фтизіопульмонологічному центрі зараз лікуються 43 дитини, каже завідувачка дитячого відділення Людмила Чернишова. Маски, які сьогодні отримали, будуть використовувати як діти, так і медичні працівники. Дякую. Ми дуже вдячні, що є небайдужі люди, організації, які в період епідемії коронавірусної інфекції нам допомагають дотримуватися епідеміологічного режиму. Ми єдині в області, хто лікує туберкульоз дітям. Локальні форми. Маски ми отримуємо не вперше. Нам допомагали й інші благодійні організації. Держава нас забезпечує масками, але ви розумієте, держава нас забезпечує масками та респіраторами, які мають ресурс. Масками в меншій кількості. Одноразові маски для дітей великі. Кілька годин і її треба викидати. А ось такі багато. Багаторазові маски – вони гіполергенні, вони збаговні. Багаторазові маски можна прати, обробляти, просувати і знову ними користуватися дітям. Ще в минулому році, коли почалася епідемія, то ми вирішили допомагати людям, які є в потребах в пошиті масок. Я серед своїх волонтерів зробив кліч це через соцмережу. І тоді 12 волонтерів до нас звернулися і ми почали шити. Акція набирала свого попиту і до нас вже Зверталася область серед волонтерів і люди нам допомагали. Ми їм давали тканину, резинку, нитки і вони нам шили. Сьогодні ми передали маски дитячому туб-диспансеру. Я вже давно в благодійності в місті Запоріжжя, багато знаю, хто може допомогти чи кому є потреба. Я звернувся до них і сказав, що у нас є така можливість надати таку соціальну допомогу. І вони сказали, що нам дуже потрібні маски. Дар'я Пасіченник, Андрій Варінов, Новини на Суспільному, Запоріжжя.